Κάνε κλικ στο κουμπί της περιστροφής και προσπάθησε να μαντέψει ποιο χρώμα θα τύχει. Μην ξεχνάς να παρατηρήσεις τα αποτελέσματα των πειραμάτων της τύχης που εμφανίζονται στο κουτί δεξιά. Τέλος, αν θέλεις να αλλάξεις τα χρώματα που εμφανίζονται στο τροχό της τύχης, απλά κάνε κλικ πάνω τους. Το μαθησιακό αντικείμενο τροχό της τύχης» βρίσκεται στι συλλογέ του φωτόδεντρου, και απευθύνεται σε μαθήτρες και μαθήτρες νηπιαγωγείου με σκοπό να τους υποστηρίξει να αναπτύξουν την πιθανολογική σκέψη. Ας δούμε λοιπόν ένα τέτοιο παράδειγμα δραστηριότητας. Πριν ξεκινήσουμε, μπορούμε να επιλέξουμε τον αριθμό των διαφορετικών χρωμάτων που θα έχει ο τρεχός της τύχη καθώς και τα χρώματα που θα εμφανίζονται σε αυτόν, ανάλογα με το πόσο μεγάλος θέλουμε να είναι ο δειγματικός χώρος που θα εργαστούμε με τα παιδιά. Ας ξεκινήσουμε! Πριν εκτελέσουμε το πρώτο πείραμα, ζητάμε από τους μαθητές και τις μαθήτριές μας να κάνουν μία υπόθεση για το ποιο νομίζουν ότι θα είναι το αποτέλεσμα του πειράματος και να αιτιολογήσουν την απάντησή τους. Τι χρώμα πιστεύεις ότι θα φέρει ο τροχός της τύχης? Ο τροχός της τύχης θα φέρει το κίτρινο χρώμα γιατί? Συνεχίζουμε εκτελώντας το πείραμα, περιστρέφοντας δηλαδή τον τροχό της τύχης και όταν ολοκληρωθεί παρατηρούμε το αποτέλεσμα τόσο στον τροχό όσο και στο πλαίσιο με τα ραβδογράμματα. Στη συνέχεια ζητάμε από τα παιδιά να σκεφτούν αν επιβεβαιώθηκε η πρόβλεψη που είχαν κάνει πριν εκτελέσουν το πείραμα παρατηρώντας την οθόνη τους το αποτέλεσμα και του ζητάμε να επιχειρηματολογήσουν. Συνεχίζουμε, να εκτελούμε πειράματα ακολουθώντας πάντα την ίδια διαδικασία. Αφού ολοκληρώσουμε με τα πειράματα της τύχης, παροτρύνουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες να παρατηρήσουν προσεκτικά όλα τα αποτελέσματα που εμφανίζονται δίπλα στο τροχό της τύχης και τους ζητάμε να τα περιγράψουν. Στόχος μας είναι να αντιληφθούν την αντιστοιχεία των χρωμάτων του τροχού και των αποτελεσμάτων στο δειγματικό χώρο για να διαπιστώσουν ότι εμφανίζονται όλα τα χρώματα που υπάρχουν στον τροχό τη αλλά όχι με τον ίδιο αριθμό των φορών. Σκοπός μας είναι τα παιδιά να αρχίσουν σταδιακά να περιγράφουν ολοκληρωμένα όλα τα πιθανά ενδεχόμενα σε παρόμοια πειράματα τύχης. Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει με ένα μοθετή με μεμονωμένα, αλλά και στην ολομέλεια της τάξης, ώστε τα παιδιά να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις προβλέψεις τους και τα αποτελέσματα των πειραμάτων. Αν σας άρεσε ο τροχός της τύχης πιθανότητες, μπορείτε να βρείτε και άλλα παρόμοια μαθησιακά αντικείμενα, στο φωτόδεντρο μαθησιακά αντικείμενα, στη συλλογή της προσχολικής αγωγής και συγκεκριμένα στην υποσυλλογή για τα μαθηματικά.